أهلا بكم أنا جهاد هتكلم معاكم النهاردة عن روتين إنجاز لمدة 3 شهور رقم واحد الخطة لازم يكون عندك أو عندك خطة لإيه النهاردة هنعمله المهام الرئيسية اللي لازم أنجزها النهاردة في حدود يومي بس هركز على اليوم رقم 2 إني أرتب المكان اللي حواليه مهم جدا أني أخلق مساحة للشغل أو مساحة للإنجاز أو للإلهام تساعدني أني أكون شخص ملهم النهاردة وأعمل المهام الوراية رقم ثلاثة اني لازم امشي على الاقل نص ساعة في اليوم رقم اربعة هاخد اي سناك خفيف بس يحسسني باني مبسوط كمكافأة بسيطة ليا في وسط اليوم رقم خمسة لازم اخلص الورد الوراية ماينفعش يوم يعدي بدون ما افتح اقرأ صفحة قرآن خلي دايما ليك ورد ثابت خلال اليوم بعد كده لازم اتعرض للشمس جماعة احنا بنمر بضغوطات كتير جدا التعرض للشمس والله بيخفف جدا من التوتر والقلق هاخد البريك بتاعي المشروب وأنا بشتغل على المشروع اللي أنا عايز أنجزه في خلال الثلاث شهور مهم جدا بعد كده أني أقرأ كتاب ما اليوم بدون ما أقرأ صفحة على الأقل. وهذكر ربنا أكيد لأنه ما ينفعش يوم يعدي بدون ذكر ياريت نقلل بقى من السوشيال ميديا دي الخطوة الاهم في اليوم كله اننا نقنن استخدام السوشيال ميديا ونتجه للميديتيشن التأمل لحظات اللي هكون فيها ساكن مع نفسي وبفكر حقيقي بيني وبين نفسي ومش بقارن نفسي باي حد دي اهم لحظة في اليوم شكرا انكم وصلتوا معايا لنهاية الفيديو واستنوا الفيديوز الجاية